هذا اللقاء اللي عملته فيه هو الطريقه الفنيه اللي القى بها الزجاج هو النجم الهند، أحضرني، دخل أحضرني، وعندما أراد الزرافة فعل نفس الشيء بطريقة يعني تفكرني في ضيفة المستحيل لكي يقدم بهذه الطريقة هي رائعة، وهذا جعلني أن أفكر أن أقترح على الجميع لأن من الصديفة